Ricele CSM, Codru Olaru, declara ei de ultimor în scandalul de Capri. Covesi a formulat excepții i-cereri. Procurorul subliniere e fal Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruca Covesi, subliniere i Adjunctul său, procurorul Marius Iacob au fost audiați miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, în secția pentru procurori în materie disciplinari, după ce inspecția judiciară a început în anuarie, acțiuni disciplinare în cazul lor. Licepreidintele CSM Codru Olaru a spus la finalul audierilor ce s-a dat un nou termen, 27 iunie, pentru a fi analizate toate excepțiile i cererile formulate de procurorii dna. Este o procedură disciplinară în curs, motiv pentru care percile au dreptul să formuleze excepții, să formuleze cereri, lucru care s-a întâmplat sub liniere -i la termenul de ast zi. Pe cale de consecinc, pentru analizarea tuturor excepțiilor ridicate sublinierea cererilor formulate de inspecția judiciară, dar sublinierea de ce trei procurorii răgi, s-a dat termen pentru data de 27 iunie, a declarat Vicepres subliniere din TeleCSM, Codru Colaru, după audierea efeiznam.